لاپراہی کا نتیجہ میں جا رہے دھرم گاڑی لگی تم لوگ دے سکتے ہو بمپر جو ہے نا چیڑ پار ہوٹ کے جو ہے نا سائیڈ پہ ہی ہو گیا پچھوڑا کھل گیا نقصان ہو گیا بیٹھے بیٹھے یار اس کا تمہیں جو ہے نا اس کو جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی چلا رہا تو یہ جو ہے نا ہلی جا رہا بار بار بڑی گندی لگی ہے یار یہ دیکھو یہ پورا نکلا ہے وہ دیکھو چیر پھار ہو گیا پیچھے سے دیکھو ادھر آؤ دیکھو جب تم ایک کام کرو میں یہاں سے یہ ٹھیک اس وقت تو نہیں ہوگا ریپلیس ہی ہوگا اتار کے دے دیں گے بس وہ بمپر کے بغیر چلانی پڑے گی گاڑی چورو آ تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں جہاں پہ بھی تم نے جانا ٹھیک ہے میں مجھے پھر گھنٹا دو گا دیکھنا پڑے گا ابھی فی تو بمپر تو اتروائے نا یہ اترنے کو کر رہے وہ دیکھو تم لوگ جیسے ہوتے شیشے اترنے کو کر رہے بمپر یہاں سے پورا سائیڈ پہ ہوا वही तो मैं कह रहा हूँ अगर उतर गया फिर वो बैड सीन हो जाएगा तो अभी मैं रूप को छोड़ देता हूँ उसने कोई काम शाम था यहाँ पे ठीक है फिर हम चलते हैं वर्कशॉप और काम शाम करवाते हैं फिर लो ओके तुम हो मैं गाड़ी छड़ी का काम करवा लू ओके बाय बाय बाय रूप ने जो शादी की कोई ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने थे उसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया मैंने कहा मैं होता हूँ वो क्या हूँ वर्कशॉप से एक गाड़ी का जो है ना नजर लगी हुई है कसम से मैं मैं ठीक करवाता हूं महीना नहीं जल्दी ठक लग जाती है और जब मैं नहीं ठीक करवाता ना अब मैं ऐसी गाड़ी बैर पिछवार के बंपर के मैं चलाऊ ना कभी भी नहीं लगेगी लिखवा लो मेरे से कभी भी नहीं लगती और हमेशा कोई ना कोई मार के जाता है ये देखो पीछे से लगी अब कोई कह भी नहीं सकता की मैंने मारीडिया है, है मुझे पता है वही वर्कशॉप ही تیار بھی چلتے تھے اگر کام شام کر رہے ہیں اور اب اگر ورکشاپ شاپ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہو یہ روپ پہ جو ہمارے پاس جو ہے نا یہ لائٹیں شائٹیں جو ہے نا اس طرح کی لائٹیں جو ہے نا ہماری نیچے بھی لگی ہوئی تھی گاڑی کے نیچے جو ہے نا اس طرف اس طرف اس طرف بھی پیچھے والی سیٹ کے بھی نیچے جو ہے نا یہ لائٹیں لگی ہوتی تھی لیکن وہ نا فیوز ہو گئی ہیں فور سم ریزن وہ بھی اب ٹھیک کروا لیتے اب جا رہے ہیں تو یہ نکل گیا پورا نا اگر فٹ کر سکتے ہو تو فٹ کر دو نہیں تو اتار کے پیچھے ڈگی میں رکھ دو دیکھ لو کیا ہو سکتا ہے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 کیونکہ ابھی میں نے نا آپ کے جانا ہے وہ دوسرے جگہ پہ نا وہاں پہ میرا دوسرا بمپر پڑا ہوا ہے سر میں री हुआ। हुआ। कर दिए तो अभी दूसरी शॉप पे जो है ना हमारा एक और बंपर पर जो है ना मैंने मॉडिफाई के लिए लिया था लेकिन वो कभी लगाया ही नहीं तो वो जो है ना काम आएगा इधर का स्पेशल नया डलेगा अच्छा नहीं फिर आप एक काम करो ना ये वैसे उतार दो वैसे मैंने नया बंपर लगवाना तो आप ये वैसे उतार दो अगर میں اتنا چلو کر لو جو ہے نا اچھا تو پھر تو بمپر نیا والا بھی نہیں لگے گا کل پرسوں جا کے کروا لیں گے کام نہیں گاڑی بھگا نہیں سکتے نکل آئے گا ورنہ یہ نیچے دیکھو گے نا میں لائٹ کر رہا ہوں لگی ہوئی ہے ہاں کی بھی نہیں چل رہی آن ہو گئی پیچھے کی بھی آن ہے آپ کے بھائی نے نہیں مجھے لگا ایک ہی کلر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بمپر جو ہے نا فکس ہو گیا اس کو بس ایک طرح سے فٹ کر دیا کہ مطلب اب لٹک نہیں آؤ باقی تم لوگ دیکھ سکتے ہو فلور لائٹنگ بھی آنا